قول اشوف ترد لي تقول مشتاق بعديه اشوف ترد لتقول مشتاق مشتاق شتفيد الصور يم اللي تانون هسه تذكرتني واعود حنيت هسه تذكرتني واعود حنيت بعد ما صار اسمه يا الحزن لون يا ما تدرش كثر يجرح لذكراك كل ما باسمك الشمات يحشون وتعلق واتعلق بجرحك من يجي واخثر بالهوى عكس اللي يعثرون يا دخان يا دخان ورحت من عندي بالليل ما ضلك اثر وتشوف العيون يا دخان يا دخان ورحت من عندي بالليل وا أثر ما ضلك اثر وتشوف العيون وما وما ضلك اثر وتشوف العيون وما خليت شيء وتخيلك بي اقول بعدي يا شو تردلي تقول مشتاق شو تفيد الصور يمه اللي تانون هسه ذكرتني وعود حنيت بعد ما صار اسمه يا الحزن لون يا ما تدرش كثر يجرحني ذكراك كل ما باسمك الشمات يحجون وتعلق بجرحك من يجي غروب واحثر بالهوى عكس اللي يعثرون يا, يا دخان ورحت من عندي بالليل ما ظلك اثر وتشوفه العيون وما خليت شيء وتخيلك فيه غير جروحك وملح اللي شمتون قلب شاعر قلب شاعر ولا مفهوم للناس الله. شاعر ولا مفهوم للناس وجع قلب عكس اللي يحفظون واكتب جرحي واكتب جرح بلك شوي ارتاح ورد واسمع الناس بجرح يقرون الله عليك الله عليك واكتب جرحي واكتب جرح بلك شوي ارتاح ورد مع الناس بجرحي يطرون، البلبل من يغرد موش فرحان، لكن هو يحشي بضيم الزجون وجيت تن... البلبل من يغرد موش فرحان، لكن هو يحكي بضيم الزجون، وجيت أنت، لكن بعديه من جيت؟ بعد ما بعد زاد تريد ماعون الله الله وجيت وجيت انت لجن ايش من جيت بعد ما بعد زاد تريد ماعون الغيمه العابره تغث الفلايح واذا موش بوكتها تغير اللون الغيمه العابره تغث الفلايح واذا موش بوكتها تغير اللون مثل منجل العمر ظليت وياك احصيد واتعب وغير اللي يشيلون رحت لهم رحت لهم لجن لو ايش صار عذر قل لهم تركني وخليقنعون ليش تخلي واحد كل شي طيك وانت مطيف بي من <تصفيق> ليش ليش تخلي واحد كل شي طيك وانت مطيف بي من النخل كل ما يطول ويعلى ينهاب لا ذلته بسحفه يكنسون النخل كل ما يطول ويعلى ينهاب لا ذلته بسحفه يكنسون ماچن تدري قلبك هيك مفتوح وشوكت ما رادوا لقلبك يدخلون نعطيها نعطيها. ومثل ومثل مساحه قلبه ويد كسلان قضى يمسح وراهم من يغلطون الله. يا بسم الله الرحمن سلام الله